Jeg sitter her og redigerer en fantastisk dag i Bergen sentrum, om det er kommet inn til deg. Jeg innser jo at, eh, det ikke på noen av klippene, det var kjempesyn, for jeg sa utrolig mye fornuftig og viktig og nyttig og hysterisk vittig, men kjøres de film. ver är teamet är närvarande och det är ti på tide att evolve för slut vi trenger ju smectown turner där som kommer til å bli den bästa rocktype attackern i Pokémon Go för övblicket Golam kan ju ta sig en liten paus här för han blir dessvärre lite irrelevant i alla fall och som har eller för dig som har flera goda smectown turner där jeg skal evolve så mange som jeg klarer. Jeg har 68 candy, så jeg er eh, ikke helt der jeg vil være, men jeg er ganske nært. En av dem er Shiny, og det er jeg strålefornøyd med. To Shiny har det blitt i dag, og de kom jo da på rad, cirka for 20 minutter siden, altså når var en halvtime enda jeg ventet. Eventet har gått sånn eh, passe bra for, fra nedentingssiden, det har vært eh, en god del utfordringer med serverene, och i Asia-Pacific eh, området så fick det alltså utvidgat sitt eh, med eh, i alla fall 2 timmar på grund av de stora problemen. Och historiskt har jag förstått att ett som inte kan spelas för de det ficks loggas på och så vidare. Härrligt, bra. Och jag utvecklade min första kapital till renetar med Smackdown. Jeg går for de med høy CEP fordi at eh, mm. dåsmere jeg eh, mye mm. størst. Ing når det er spesielt eh, og de er, de fleste er bra avis, Ing når av jeg 100 Men Smackdown og så må vi ha nok Charles uh, må ha nok uh, DMs for å få uh, Stone edge men det har jeg mange av. Så da er det SHINY LAVITAR 721 ICP Den är helt OK iv -messig. Men den er SHINY og har høy CP Det betyr at jeg trenger ikke bruke eller noe som helst omfremt For få en meget god Rocktype angriper Som også er Och og det är sykt bra Jeg var veldig bekymret en periode for at dette her ikke gå veien men det løsnet til slutt Været Perfekt, det har jo vært sommersol i Bergen i ukesvis och så kom stormen men den har blåst over selv om ryktet sier att det var stort sett i dag det skulle være sol men det liker vi Shiny tyrannitær altså, Smackdown større med I Perfekt. Jeg er veldig glad jeg nå. Da skal vi utvikle resten. Da ble det 6 tyrannitær med Smackdown. Perfekt. Okay, Det <laughs> <Ja, selvfølgelig. laughs> <Ja, selvfølgelig. laughs> ja, er ikke jeg, jeg er skåp. selvfølgelig ikke spilt. Så må jeg hele veien. Ja, hvis jeg ikke ser han så spilt. Når jeg ikke spiller, da ikke finne å spille. Kom, vi tar av premia. Ja. Fål ja. til hans og hans. Fål til 162! 177! Men du 77? 77! Tilo? Vi har 77 anteikt. Ja. Ja, da har vi en vinner da. Ja. Da er det, som alltid, den som har fanget flest som stikker av med den siste pupperen. Det ja, har vært litt teknisk problemer i dag, fordi alle har merket det. Det er ikke like ille det var forrige gang. Det er fremdeles ganske bra. Vi kan ta tinna med platsnummer 3 då som är till Bjorklund med tinna 35 kronor. Oj. Och jag kommer så att Ta max 200. Stopps här och med. Och honom, med 385. Oj, så ser det ut är jeg husker helt feil, og det gjør jeg opp der. Men på andre gang, på rad, Savage Boy, 410.